Hej och välkommen till Bibliotekens minikurser. Denna film handlar om digital brevlåda. Istället för att få vissa typer av brev på papper hemma i brevlådan finns nu möjlighet att få dem i ett format mer likt e-post men i en särskild digital brevlåda. Du kan få post från både myndigheter och företag om du har valt att ansluta sig till den tjänsten. Du läser posten på datorn, i mobilen eller på läsplattan oavsett var du befinner dig, och det är alldeles gratis. Så fungerar det. Det är enkelt att komma igång med en digital brevlåda. Se till att ha e-legitimationen redo. Skaffa en digital brevlåda. Du registrerar dig med hjälp av e-legitimation exempelvis mobilt bank-ID. Då skapas ett konto knutet till ditt personnummer. Alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som är anslutna till tjänsten får automatiskt ett meddelande om att du har en digital brevlåda och skickar din post dit istället. Du får ett e-postmeddelande, notis, eller ett sms när du har fått ny post. Du loggar in i din digitala brevlåda med hjälp av e-legitimation och får upp en lista på all post som kommit in och kan öppna och läsa din post. Det här är fördelarna. Det finns många fördelar med att få post digitalt istället för att få den hem i brevlådan. Här följer några av dem. Snabbt. Posten kommer fram snabbare. Flexibelt. Du kan läsa posten var du än befinner dig. Tryggt. Ingen post kan tappas bort eller gå förlorad. Säkert. Större säkerhet att ingen obehörig kommer åt din post. Hållbart. Det sparar pengar och minskar miljöpåverkan eftersom varken papper eller frimärken behövs. Exempel på digitala brevlådor. Det finns flera olika digitala brevlådor att välja mellan och fler lär med stor sannolikhet tillkomma. Statens digitala brevlåda. Min myndighetspost är statens digitala brevlåda. Myndigheter, kommuner och landsting som är anslutna dit kan skicka myndighetspost av olika slag. Det är Skatteverket som förvaltar och utvecklar min myndighetspost. Privata digitala brevlådor Tre privata initiativ som du kan använda för både myndighetspost och post från anslutna företag är Kivra, Digimail och e -books. Oavsett vilken av brevlådorna du väljer får du din myndighetspost dit. Att välja digital brevlåda. Vilken digital brevlåda du väljer beror helt på vilken du själv tycker verkar bäst. Det bästa är att du helt enkelt besöker de olika digitala brevlådornas webbplatser för att bilda dig en egen uppfattning. Tips för att välja. Sök på de olika tjänsterna i en sökmotor eller skriv bara digital brevlåda för att få fram alla som finns. Besök deras respektive webbplatser. Där finns all information du behöver. Läs på och skapa dig en uppfattning. Genom att kolla upp villkor och jämföra för- och nackdelar samt skillnader. Se vilka företag som är anslutna och välj den med flest företag du använder. Registrera dig för att testa tjänsten och fortsätt med den du tycker bäst om. Tack för den här kursen! Besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.